אנחנו בבעיה מספר 21. בסרטוט הזה כאן, n הוא שלם. בסדר, מהו הערך האפשרי הקטן ביותר עבור n? שתי הצלעות האלה, n, n. זה נראה כמו מקום טוב להתחיל בו באמת להפיל אינטואיציהיות, וזאת בעיה שמופיעה בכל מיני סוגים של מבחנים. ננסה לחשוב כמה קטנה ניתן לעשות את n. ככל שנוריד את הקצה העליון של הפירמידה, נקבל n שתלך ותקטן. אם נדחוף את הקצה העליון של הפירמידה ממש למעלה, אז n להיות ממש גדולה. לדוגמה, אם נמשוך הגרדש עד את המשולש כאן, ובאור כי הצלע הזו קצרה מהצלע הזו, אנחנו רוצים להמשיך ולהוריד את זה למטה עד לעין הכי קטנה שאפשר. אבל מה יקרה אם נוריד את זה ממש עד התחתית? אם נהפוך את המשולש לשתוך לחלוטין, נוריד את זה הכי למטה עד שזה יהיה ממש שטוח. עד שבסוף זה יהיה מונח על זה. ועל זאת תהיהEn וזאת תהיה אנחנו מקווים כי אתם מדמיינים את זה נכון. אנחנו את המשולש לשטוח. שתי האלה כלומר, הקצה הזה, אנחנו נסמן אותו באדום, זה יהיה כאן. כלומר, זה N, הכי קטן שאפשר. האמת שאפשר להתווכח, האם זה משולש. כי האמת שזה כאן הוא קו, בגלל שאנחנו דחסנו את כל השטח לתוך זה. אבל גם במקרה הזה N חייבת להיות במקרה eh, של הכי קטנה היא תהיה 7.5. כל N תהיה 0.5. אם נדחוף הבסיס הזה למטה, זה סוג של גבול... סוג של גבול תחתון שאין יכולה להגיע, כלומר n עיני יכולה להיות יותר קטנה משבע נקודה חמש. אבל אומרים לנו כי n מספר שלם. כלומר n חייבת להיות גדולה משבע נקודה חמש כדי להתאים למשולש הזה. ויות ו מספר שלם, אז n שווה, שווה ל-8. וזאת תשובה c. זאת תחושה שחשוב מאוד לפתח בכל מקרה. העובדה כי הצלע השלישית במשולש לעולם לא תהיה גדולה יותר מסכום שתי הצלעות האחרות. כאן נעסוק במשהו שונה לחלוטין, אנחנו לא נעסוק כאן במשולש. גם אם הצלע השלישית שווה לסכום שתי הצלעות האחרות, אז אתם בעצם מדברים על קו, היות ואתם חייבים לדחוס את כל השטח הזה של המשולש כדי לקבל זה. בכל מקרה אהבנו את הבעיה הזאת. לבעיה הבא, אנחנו חושבים רק מתוך להתבונן בזה כי הם מצפים איתנו לעשות את אנחנו אמרנו לכם בשיעור האחרון שבטח לא ייתנו לכם בעיות שמחפשות את האינטואיציה שלכם. או שבודקות את האינטואיציה שלכם, אבל אנחנו נחזור בדברים בגלל שלדעתנו זה מה שהם בודקים עכשיו. מי מקבוצת המספרים הבאות, מקבוצות המספרים הבאות, יכולה לייצג עורכים של צלעות של משולש? ה-2 ו-2 ו דבר כמו פעם שבעיים, אפשר לקבל שתי צלעות של משולש שהסכום של נגדם. קטן יותר מהצלע השלישית, אם אורכה של צלע אחת היא 2. יש לנו עוד צלע שאורכה הוא גם שתיים, אין באפשרות שהצלע האחרונה תהיה באורך 5. גם אם נשתח לחלוטין המשולש הזה, שתיים ושתיים, האורך של הצלע האחרונה, הצלע השלישית הזאת, יכולה להיות ארבע, אז זה לא יכול להיות משולש. אותו דבר כאן, נסתכל על הבא בתור, זה שלוש, שלוש וחמש, אין סיבה שזה לא יהיה משולש. כי 3 ועוד 3 זה 6, כלומר גם אם נשתח אותו לחלוטין, אז הצלע הזאת יכולה להיות באורך של 6, וברור כי נוכל לתחוס אותם יחד כמו זה. זה 3 ו3, והצלע השלישית הקטנה הזאת יכולה להיות משהו ממש קטן, בלגע שזה כל דבר שנמצא בין 0 ל-6. אז ברור שזה יכול 5, זאת תהיה התשובה. ה-4, 4 ו-8, אותה בעיה, אנחנו המשולש באופן הזה. עם אלה שתי הצלעות, ה-4 וה-4, הצלע עדיין תהיה פחות משמונה. הדרך היחידה לקבל שמונה היא מדחוף את הקצה של המשולש הזה, כל הדרך למטה עד למעשה נקבל כאן קו. פעם נוספת, אחד של המשולש לא יכולה להיות יותר גדול מסכום של השתיים האחרות. למען האמת היא לא יכולה להיות אפילו שווה לסכום של השתיים האחרות. במקרה זה אנחנו עוסקים בקו. כלומר, זה באמת בודקת אותה אינטואיציה. התשובה היא B. 23. נעתיק ונדביק את זה. בסדר. אנחנו מנסים לא לדבר בזמן שאנחנו מעתיקים ומדביקים בגלל שלדעתנו, זה מעט את פעולת המחשב. בסרטוט שמצורף, הקווים המקבילים, L ו-M נחתכים על ידי החותך T. זאת בעיה של קווים מקבלים עם חותך. ים מקבילים, בגלל זה סרטטנו את החיצים האלה. איזה משפט מאלה מתארים את הזווית 1 ו-2 הוא אמת. אנחנו לא יודעים אם צפיתם בשיעורי אקדמיית כאן על משחקי או זוויות, אבל זה כאן זווית 1, אם תחפשו את הזווית המתאימה, לא, היא זווית מתאימה, היא והיא על הקו השני. או אם החותך והקו המקביל השני, זה ממש כאן, הן תהיינה חופפות. שתי הזוויות האלה תהיינה חופפות. ניתן לומר כי זו שווה לזווית מספר 1. נראה לנו כי הצלחנו לקלוט טוב את המושגים שלהם. אז זו תהיה שווה בגודלה לזווית 1, וברור כי זווית 2. אתם תראו מיד כי הן חייבות משלימות. ואי있는, ואם תחברו אותם מכדה, תקבלו 180 מעלות. ביחד, הן תחסנה כאן הכל סביב, ו搞 tiro של קו. אתם יודעים שהזווית הזאת והזווית הזאת הן משלימות. הזווית הזאת חופבת לזווית 1 וזווית 1, וזווית 2 חייבות להיות משלימות. מה בעצם זה אומר? זווית 1 היא אינה חייבת להיות חופפת לזווית 2. היא חופפת לזווית הזאת שכאן, זווית 1 היא משלימה לזווית 2. משלימה במקרה זה, היא כאן שתיהם. רגע, לא, אנחנו מדברים לא זה שכאן, אז זה לא זה. זווית אחת היא ל-180 מעלות של זווית 2, זה. אף אחד לא אמר שהן זוויות ישרות, זה טיפשי. טוב, נעבור הלאה, הבעיה הבאה. נעתיק ונדביק אותם. בסדר. נדביק את זה. מוכנים להמשיך? מהו הערך? נבחר כאן איזה צבע מתאים. מהו הערך של A? ו-B שייפוך את M-N-O-P למקבילית. כדי שזה יהיה מקבילית, הצלעות הנקדיות חייבות להיות שוות. אנחנו מאתגרים אתכם? נסו לשרטט מקבילית שבה הצלעות נקדיות מקבילות, אבל הצלעות נקדיות אינן שוות. אם תסרטטו את שתי הצלעות לא שוות, אז שני הקווים האחרים אינם יכולים להיות יותר מקבילים. אתם יכולים, אם תרצו לשחק עם זה, אבל אם הצלעות נקדיות תהיינה שוות, אז אומר כי B. שווה ל-21, 4a ועוד b שווה ל-21, היות בהצלעות הנגדיות, אז הן שוות זו לזו. באופן דומה, 3a פחות 2b יהיה שווה ל-13, בגלל שאלה הן שני צלעות נגדיות, אז 3a פחות 2b שווה ל-13. כעת יש לנו שתיים משוואות לינאריות עם שני משתנים, למעשה באלגברה, מבקשים מאיתנו שנמצא נראה אם נוכל לבטל כאן את אחד מהם, נחפיל את המשווה העליונה ב-2. אנחנו עושים את זה כדי לבטל את b. קיבלנו 8a ועוד 2b, שווה ל-42. עשינו את זה כדי שה b ה-2b, המינוס 2b, יתבטלו. נחבר את שתי המשווהות האלה. בגף 3a ועוד 8a, שזה 11a. ה-B' מתבטלו, פחות 2B ועוד 2B, אין יותר B' וזה שווה ל-42 ועוד 13 שזה 55. זה עובד יפה. נחלק את שני אגבים 11 ונקבל כי A שווה ל-5. ואם A שווה ל-5, נציב זה חזרה לתוך המשפעה הראשונה, היות ואפשר לבחור איזו שרוצים, אז 4 כפול 5 ועוד B שווה ל-21. זה 20 ועוד B שווה 21 נפחית 22 אגפים וקיבלנו כי B שווה ל-1. אז A שווה 5 ו שווה 1, זאת בחירה B. בעיה 25. עדיף שקודם ננקה את זה. מרובה ABCD הוא מקבילית. אם הזוויות הצמודות חופפות, איזה מהמשפטים חייב להיות נכון? טוב, נסרטט כאן מקבילית. אנחנו מסרטטים קצת זריז ולא נקי. במקבילית הכוונה כי הצלעות הנגדיות מקבילות. זאת מקבילה לזאת, וזאת מקבילה לזאת. אבל הם נתנו לנו עוד משפט. הם שאלו לגבי אם הזוויות הצמודות חופפות. הם אומרים לנו כי זאת חופפת לזאת הם שאלו אם זוויות צמודות חופפות אנחנו לא יודעים האם הם מתכוונו רק לאלה או לכולן בעצם זאת אותו דבר אם הזווית הזאת חופפת לזווית הזאת משהו מעניין קורה כאן שתיהן חייבות להיות אישים מעלות מבקש מכם לחשוב על קצת נסרטט כאן רק את החלק של המקבילית אנחנו נסרטט זה עוד קצת שהקו הזה הוא חותך. היות וזאת מקבילית. אנחנו יודעים כי הקו הזה מקביל לקו הזה. יש לנו כאן חותך בין שני מקב... קווים מקבילים. הזווית הזאת חופפת לזווית הזאת. אלה זוויות מתאימות. הזווית הזאת היא זווית משלימה לזאת. והן חייבות ל-180. אז הזווית הזאת, הזווית האדומה והזווית החומה הזאת, חיובות להיות משלימות. אם נגדיר זווית 1 וזווית 2, הן חייבות להסתכם ל-180. הגודל של זווית 1 ועוד הגודל של זווית 2 חייב להיות שווה ל-180. אבל הם אמרו לנו עוד משהו, הם אמרו לנו כי חופפות, אלה הן צמודות, רואים זו, זאת זווית 1 וזאת זווית 2, הן צמודות. אם שתי חופפות, אם הגודל שלהן שווה זה לזה, שתיהן חייבות להיות שוות 90. אז ים זוויות צמודות במקבילית חופפות, אז זאת זווית של 90 מעלות, ואם זאת זווית 90 מעלות, גם זאת תהיה 90 מעלות. לפי אותה טענה, אנחנו לא עוסקים יותר כאן את זה כך שהכל מלא. זה נראה מעניין. זהו מלבן. הם אומרים כי מרבה ABCD הוא ריבוע. הוא יכול להיות ריבוע, אבל כדי שהוא יהיה ריבוע, הם חייבים לומרנו שכל הצלעות שוות אחת לשנייה. אז זה לא A. זה לא יכול להיות, אבל זה לא חייב להיות. כאן ABCD הוא מאוין, לא, גם מאוין כל הצלעות חייבות להיות שוות אחת לשנייה, הם לא אמרו לנו את זה. וכאן ABCD הוא מלבן, זה נכון, אנחנו יודעים כי